Это действительно могу сказать, в жизни людей, в жизни нашей страны, но я не могу сказать, что это помогает, совсем.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 Учасник програми лідерства киянин Микола Безкровний каже, курс лекцій корисний. Він нам розповідав, власне, як корелюється те, що тут ми говоримо про свободу і те, що вони там її виборюють. От це і був сенс лекцій, і це надзвичайно круто. Я наразі намагаюся навчитися, як правильно робити культурні заходи і протести. Замовно цікаві люди, з ними дуже класно спілкуватися і знаходити нові ідеї саме від них.